Hej och välkommen till bibliotekets minikurser! Denna kurs kommer handla om Windows 10, del 2. Lägg till mapp i snabbåtkomst. I utforskan kan du använda snabbåtkomst till de mappar som du vill ha en snabb åtkomst till. Öppna utforskaren från aktivitetsfältet eller sök på utforskaren i sökrutan. Högst upp till vänster ...finns en överblick över de mappar som du har snabbåtkomst till. Leta reda på en mapp som du vill ha snabbåtkomst till och högerklicka på den. Välj Fäst i snabbåtkomst. Nu finns mappen i snabbåtkomst. Och du kan alltid öppna utforskan med kortkommandot Windows plus E. Ta bort mapp från snabbåtkomst. För att ta bort en oönskad genväg från överblicken i snabbåtkomst, högerklickar du bara på mappen och välj Ta bort från snabbåtkomst. Nu är mappen borta. Installera appar från Store. Installera appar direkt från Microsoft Store-butiken, Microsoft Store. Öppna appbutiken från Store från Snabbåtkomst eller sök på Store. Leta reda på appen som du vill installera. Klicka på den. I det här exemplet väljer vi Spotify. Klicka på Hämta i appen och appen kommer att installeras. Om du inte redan är inloggad i Microsoft ID, blir du ombedd att göra det innan du kan hämta appen. Avinstallera appar från Store. Det är enkelt att avinstallera appar som laddas hem från Store. Så här gör du. När du vill avinstallera en app som laddas hem från Store, öppna startmenyn, leta reda på appen som ska raderas, högerklicka på den och välj avinstallera. Glöm inte att du alltid måste bekräfta sånt som ska raderas från datorn. Nu är appen borta. avinstallera andra appar. När du vill ta bort en app som inte installeras från Store så letar du reda på appen från startmenyn. Högerklicka på appen och välj avinstallera. Nu kommer du till kontrollpanelen där du markerar appen i listan och klickar på avinstallera. Tack för den här kursen och besök gärna bibliotekens Youtube-kanal för fler minikurser.